Liviu Dragneaul amenin pe Claus Iohannis, va suporta conseciniele Liviu Dragneaul amenin pe preedintele Claus Iohannis ce va suporta consecințele atacurilor sale la adresa psd a Guvernului. Am luat decizia să reacțion a spus Liviu Dragnea la Antena 3, anun în CPSD-i. Guvernul vor răspunde de fiecare dată de cât ori Iohannis va spune lucruri neadevrate. Merg pentru ce Palatul Cotroceni nu e proprietatea privată cuiva. Decizia de a nu merge pe calea scandalului. Noi nu avem niciun război cu pregintele. Dar, am luat decizia să reacționăm. Nu mai putem sta să nu replicăm, să nu spunem adevărul, sublinierea subliniere, -i, să, să se multiplice niște minciuni, din dorinca de a păstra o relație nu-i vede un viitor. Nu la niciunul unul dintre obiectivele din programul de guvernare. Este un limbaj sub nivelul unui presubliniere din României, dar este o decizie asumat sublinierei. Fiecare va suporta consecințele, a declarat Dragnea.